Moi! Mä on Unto Ikkala, syntynyt 81 ja asun nykyään Espoossa. Mä oon vuodesta 2016 lähtien kaiken kokoisissa rooleissa myös reploilla, TV-elokuvissa, mainoksissa ja teatterissa. Mä harrastuksiin kuuluu muun muassa kummallinen musiikki, tiede- ja skifi ja parkour, jota mä ohjaan myös työkseni. Ja on päässyt sen kohon ja luovuutta hyödyntämään jonkin verran näissä näyttelemishommissakin.